Video hari ini kita nak jelaskan perjalanan ataupun persediaan yang kita lakukan untuk membeli rumah lelong. Selamat datang ke Kushatana, portal utama kejaya serta pelaburan hartanah. Saya Abdul Rashid, Kushatana anda. Sekiranya you suka tips berkenaan dengan kejaya serta pelaburan hartanah dan ini adalah kali you pertama you di sini jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi kita akan diskus dan huraikan uh, tips pelaburan serta kejaya hartanah di sini lelong adalah salah satu cara untuk kita melupuskan hartanah tiga cara yang saya tahu pertama ialah private treaty yang ini yang biasa dilakukan di luar sana uh, ini ialah, uh, apabila ada satu tawaran dan penerimaan dilakukan antara pembeli dan penjual okey yang kedua ialah lelongan dan yang ketiga ialah tender, jadi uh, kita akan discuss um, di mana kebaikan dan keburukan setiap cara untuk apa, melupuskan hartanah ini tapi untuk kali ini kita akan uh, bincang apakah perkara yang kita perlu lakukan untuk menjual ataupun untuk apa tu membeli uh, uh, hartanah yang dilelung sama ada dilelung melalui bank ataupun dilelung melalui uh, uh, mahkamah satu yang kita perlu ingat apabila kita membeli rumah lelong ni ialah ia tetap adalah satu pelaburan, jadi apabila kita membeli sesuatu rumah, tu, kita kena make sure segala benda yang kita perlu lakukan awalan kita dah go through, jadi kita bukan main terejah, kita kena buat segala persediaan untuk membeli ataupun untuk melabur. tak kisah apa pelaburan yang kita lakukan pun kita kena pastikan uh, pulangannya dan modal, macam mana nak buat pembiayaan dan segalanya, jadi uh, walaupun bila orang cakap rumah lelong ni murah, rendah, untung, berbaloi, apa segalipun, kita tak boleh main tereja, kita kena berdasarkan dengan fakta, bukan hanya melalui emosi. Perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah kita kena decide dekat mana kawasan yang kita nak le, uh, beli rumah lelong tu, ini tak kisahlah berlaku sama ada private treaty ataupun uh, lelongan, you kena decide uh, community dengan neighborhood yang you nak tinggal, jadi uh, tahu dulu neighborhood mana yang kita nak buat and nak tinggal, and then lepas tu dapat tahu dia punya pro and con kedudukan, katakan ideal tempat sekiranya dekat dalam satu taman atau satu bandar tu, kat mana idealnya tempat yang you nak aa, duduk, jadi bila kita dah tahu dekat mana kita nak duduk, barulah kita semak aa, dengan apa tu foto-foto lelongan rumah-rumah yang sekarang ni in offering, aa, manakah rumah-rumah yang akan dilelong aa, di kawasan yang kita suka tu, sebelum kita membida, kita kena tahu tujuan untuk kita nak membeli hartanah tersebut, adakah ianya untuk appraisal, untuk pulangan maksimum di masa depan ataupun kita nak mendapat uh, menjana income secara kata, continuous dengan melalui sewa, jadi kita kena tahu kat situ dulu, and then lepas tu barulah kita decide jenis rumah macam mana yang kita nak buat, rule of thumb dia kalau sekiranya kita ingin mendapatkan uh, pulangan tertinggi uh, dalam masa lima tahun ataupun sepuluh tahun, maka bangunan yang kita kena ataupun uh, jenis tanah yang kita kena bida ialah uh, rumah bertanah ataupun landed properties. Tapi kalau sekiranya kita inginkan uh, yield yang bagus dengan pulangan yang bagus setiap bulan, maka mungkin kita perlu menyemak dengan uh, strata, unit-unit strata, flat apartment ataupun shop lot. Sebab, uh, apa? unit-unit strata ni dia memberi peluang yang bagus uh, dalam masa jangka masa yang panjang, maksudnya dalam segi sewaan tetapi appraisal dia mungkin tak setinggi landed property, jadi kita kena tahu yang tuduh bila kita dah tahu jenis property yang kita nak, then baru kita semak market value dekat kawasan sekitar yang ideal bagi kita tu, jadi kita dah ada satu kawasan, kita dah tahu jenis pulangan yang kita akan dapat dalam 5 tahun 10 tahun ataupun kita nak dapat annual return yang bagus, uh, maksudnya dividen yang bagus, kita dah tahu dah tu Dan apa yang kita perlu buat, kita check dekat surrounding offering yang ada katakan dekat Taman ABC dan dah tahu dekat Taman ABC tu yang kita apa yang kita perlu buat ialah kita kena semak uh, properti tersebut bagaimanakah properti tersebut berbanding uh, secara kasar berbanding dengan market value ataupun offering yang ada sekarang ni. Jadi Katakanlah ada satu rumah yang uh, nilai dia satu juta, tapi sekitar dekat kawasan tu uh, selalunya jual lebih kurang 1.3 1.4 1.5. Jadi kita dah tahu dah dekat situ katakan 1.5 dia punya market value adalah 50% lebih kurang daripada the normal offering ataupun uh, kalau kita nak membeli rumah secara private treaty di kawasan tu. Jadi uh, semak uh, berapa the market value, berapakah the uh, normal offering untuk private treaty di kawasan sana dan berapakah reserve price yang sekarang ni dia, dia dibuka untuk bidaan jadi bila kita dah tahu tu, jadi kita baru lah kita boleh membuat langkah yang seterusnya langkah penting seterusnya yang kita perlu lakukan ialah semak kelayakan pinjaman kita sebab satu bila kita dah tahu jenis rumah yang kita nak buat dan kita dah tahu harga dia kita kena pastikan kita mempunyai lebih kurang uh, 15% tunai uh, contohnya kalau satu juta kita perlukan lebih kurang 150000 sebab 10% kita kena gunakan untuk masa, masa bidaan tersebut kita kena letak 10% deposit and then another 5% ni untuk urusan uh, Loans dan uh, apa tu emosi uh, untuk apa tu uh, stem duty dan sebagainya. Jadi kita perlu ada tunai yang cukup untuk mengelakkan daripada hikap. Uh, bila buat uh, bidaan lelong ni, dia tak boleh, dia bukan macam private treaty kan macam you ada masa kalau sekiranya you melebihi masa tersebut sepuluh persen you akan burn. Jadi you gonna have to make sure kelayakan loan you. Sengok video saya untuk mengetahui apakah langkah yang perlu dilakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk cek sama ada kita mampu dan sama ada kita boleh mendapat loan untuk rumah yang kita nak beli tersebut Baiklah kita sekarang dah tahu jenis rumah kita nak beli, kawasan so the next time yang kita nak buat, the next thing yang kita nak buat ialah kita pergi dekat kawasan tu semak sendiri bagaimana keadaan rumah yang nak dilelong tersebut, most of the time kita hanya boleh tengok daripada luar kalau kiranya rumah tersebut apa tu terbuka then you decide sama ada nak ambil risiko untuk menceroboh masuk atau tidak buat semakan kerosakan yang ada tengok video saya bagaimana kita nak buat viewing apakah jenis kerosakan then buat calculation lebih kurang harga yang you rasa you akan kena keluarkan untuk membetul kerosakan yang ada tersebut okey Silanya rumah itu berpenghuni dan kita kena buat decision sama ada kita nak teruskan ataupun tidak kerana uh, kalau rumah itu berpenghuni sudah pasti most of the time kita akan harapi masalah untuk mengeluarkan uh, penghuni yang ada tersebut especially kalau penghuni itu adalah uh, pemilik uh, yang uh, pemilik asal rumah tersebut, jadi katakan rumah orang tu kena lelong whereas dia rasa dia tidak dilakukan dengan adil maka kita ada masalah nak mengeluarkan pemilik rumah tersebut, jadi itu adalah skill lain yang boleh dibincangkan di video lain, cuma kita kena decide adakah berpatutan ataupun adakah worth the risk untuk kita nak membeli rumah tersebut, kalau sekiranya rumah tersebut dalam keadaan teruk Uh, yang perlu membuat betul yang major especially kalau sekiranya dia punya struktur teruk, uh, nombor dua kalau dia berpenghuni dan kita kena decide adakah worth the effort untuk kita beli dan kita kena uh, apakah compensation yang mungkin kita perlu bayar kepada uh, penghuni sekarang untuk memaksa ataupun pasal rela untuk dia keluar daripada rumah tu sekarang Baiklah selepas kita dah pergi rumah tersebut, kita dah boleh ada gambaran berapakah aa, jumlah wang yang kita perlu keluarkan aa, selepas kita membida rumah, jadi kita dah tahu market value berapa, kita dah tahu asking value berapa, kita tambah dengan berapa aa, apa tu jumlah yang kita rasa kita perlu keluarkan sekiranya kita nak beli rumah tu, jadi aa, kita decide berapa banyak keuntungan yang ada perbezaan keuntungan yang ada tu daripada harga market value ataupun offering currently dengan harga auction, then kita research that for that property berapakah kadar maksimum bidaan yang you akan lakukan, you either have that in mind, buat dalam satu kertas, nyatakan segala observation yang you ada tentang rumah tersebut dan nyatakan juga maksimum uh, bidaan yang yo akan lakukan. Jadi apabila kita pergi ke tempat uh, bidaan tu nanti kita dah mempunyai information yang lengkap uh, berapakah kadar sewa yang kalau sekiranya kita nak rumah tu untuk apa tu pendapatan sewaan kita berapakah kadar real yang kita jangka kita akan dapat dan uh, berapakah uh, apa ada apa tu bilangan atau jumlah uh, pembetulan ataupun kos yang kita perlu lakukan dan uh, ambil kira sekiranya quick run ataupun assessment yang belum berbayar uh, dan uh, segala bill yang perlu kita bayar jadi sebab yang ini adalah bila kita buat uh, lelongan dia as is where is basis maksudnya uh, apa saja yang kita ambil tu, dia termasuk dengan segala keadaan dengan segala hutang-hutang yang ada dengan rumah tu, jadi kita kena tanggung, jadi dah tahu dan kita akan have a piece uh, you know sheet of paper, and lepas tu kita pergi ke tempat bidaan dengan persediaan. Sebelum hari uh, bidaan, kita kena pastikan segala kelengkapan ataupun uh, requirement yang di perlu kita bawa, kita dah sediakan termasuklah ada bank draft ataupun banker's check and then uh, tambahan um, apa tu uh, satu ialah dia punya uh, apa tu A reserve price dan kita kena tambah lagi dengan uh, 10% daripada perbezaan yang kita dah kira tadi Uh, maksimum bidaan katakanlah dia punya asking price dia 101 uh, juta dan kita rasa kita akan bid hingga ke 1.2 juta jadi dua ada 200 ribu beza tu 10% daripada 200 ribu tu 20 ribu kita kena bawa tunai okay? jadi uh, sebab sekiranya kita bida dekat atas dan uh, masa ketika tu juga kita kena we are asked to pay the different okay? pada hari bidaan tu kita kena pastikan uh, on the piece of paper tu kita kena pastikan tarikh dan tempat make sure datang awal supaya kita tidak ketinggalan uh, terlepas peluang lah untuk membida so always at any time datang awal uh, untuk do the whatever preparation yang kita buat sebelum kita melakukan bidaan bagi satu yang kita perlu ingat semasa kita nak membida tu, masa kita hari pembidaan tu masa kita pergi aa, mungkin akan ada orang yang akan datang tanya khabar, you bidah mana, you bid mana. Jadi mereka akan datang dengan offering untuk you tidak membuat bidaan terhadap rumah yang you dah suka tu kan. Jadi ini orang kata aa, kalau kita sebagai agent aa, kat sini lah, agent nak dapat duit cepat kan? Jadi dia boleh offer Minta 500, 1000, whatever untuk tidak membedah. Tapi sekiranya kita satu seorang agen, analyst kita melakukan perkara tersebut, apa yang kita buat sebenarnya kita uh, being apa tu tidak ethical. Jadi kita sebagai uh, apa tu is our responsibility untuk menjaga is our fiduciary uh, duty untuk menjaga uh, the interest of kita punya uh, vendor atau orang yang apa tu melantik kita sebagai ejen okey so kalau kita sendiri sebagai orang yang membida tu then kita just boleh you have a small chat tapi kalau sekiranya dia kata you tak pay bill lah you whatever ke so you have to decide lah masa ketika tu adakah yang dia offer tu bagus untuk you atau tidak kan kalau you rasa macam is uh, not worth your time you rasa you lebih dapat lebih banyak untung kalau you be on your own then you have to cakap dengan dia dan um, uh, apa politely say no kan ha jadi uh, just jangan because of apa tu make a decision untuk nak Mendapat keuntungan dengan dia, dia bagi kita small token and kita terima just we have to know bila kita datang kat bidaan tu kita ada that piece of shit tu, kita kena make sure that kita tahu keuntungan, kita dah tahu dah how much keuntungan yang kita boleh dapat daripada uh, property tersebut jadi kalau sekiranya offering dia tak sampai keuntungan yang kita nak tu then uh, um, you just politely si kata tak payah jadi bila kita start membuat bidaan tu, kita kena make sure what is the nilai maksimum, kita dah tahu dah, buat decision berdasarkan fakta, jangan berdasarkan emosi, jadi kita tengok orang tengah sibuk membuat bidaan, kita bila dah sampai ke maksimum tu, kita must decide untuk berhenti sebab kita dah tahu kita punya rules kita kita dah tahu berapakah angka yang bagi kita the maximum rumah tu untuk berbaloi untuk kita go through kan jadi kadang-kadang orang yang bidder tu lebih tinggi daripada nilai yang kita letak tu dia sebab dia tak tahu the condition ataupun dia tak do the homework jadi jangan kita orang kata jangan terjun dengan labu-labu kalau dia terjun jangan kita kita turut terjun sebab what kita what we are doing ni bila kita buat auction kita find the the best deal kan jadi kalau sekiranya uh, deal tersebut tidak baik untuk kita tak bagus untuk kita jadi there's no reason untuk kita teruskan sebab deal akan datang datang dan pergi datang dan pergi so um, sekiranya uh, apa tu satu deal yang kita datang tu tidak mengikut spesifikasi yang kita perlukan dan kita just pass okay kita sebab unless kalau kita ada mempunyai resources yang unlimited, kita ada banyak tunai yang kita boleh kata buat untuk buat bidaan dan bidaan-bidaan kan uh, unless kita ada orang yang terdiri daripada orang yang tu, jadi uh, kita, kalau kita ada limited resources, kita kena make sure that bidaan kita ni betul-betul uh, menepati apa yang kita dah uh, decided awal-awal lagi, okay, kita dah jumpa rumah yang kita nak, kita dah buat visual inspection kita dah tahu lebih kurang anggaran perbelanjaan segalanya so sekarang ini the next thing kita kena buat kita nak tengok kalau sekiranya ada sekatan tak rumah tu untuk kita miliki segala caveat okey jadi pergi ke pejabat tanah buat private search okey maksudnya carian persendirian and kalau di Selangor tak silap saya bayar 20 ringgit tapi you have to ada dua cara lah, sama ada you bayar runner untuk lakukan for you ataupun you pergi sendiri jadi um, depend pada tempat ada tempat yang memang sekejap ya ada tempat yang kena lama sikit tunggu you have to spend like one two hours so you decide um, kalau atau, kalau kita guna runner bergantung pada runner lah apa berapa dia charge, kenapa kita kena semak uh, sama ada rumah tersebut ada caveat ke tidak ini bergantung kepada kita punya uh, loan tu nanti kalau sekiranya rumah tersebut mempunyai caveat dan uh, kita akan mendapati payah untuk mendapat loan, jadi semak dulu uh, sebelum kita buat bidaan sebab bila kita dah buat bidaan is, uh, tanggungjawab kita untuk dapatkan pembiayaan untuk bayar the balance of 90% diberi 90 hari uh, kalau kita tak boleh nak membayarnya dalam 90 hari mungkin dia beri extension sekejap kalau tak boleh juga dan kita kena burn, kena say bye-bye tu kita punya 10% so you have to really uh, check lah make sure that rumah yang kita nak beli tu boleh kita boleh dapat loan, bila kita nak beli property orang sebut lokasi-lokasi dan lokasi, jadi itu lokasi adalah penting kan untuk kita decide uh, rumah yang kita nak beli uh, refer kepada video saya supply and demand, kalau sekiranya lokasinya tak baik Uh, memang lokasi tu tak berapa bagus, apa yang kita boleh uh, pastikan ialah kurang orang untuk membina rumah tersebut, jadi back to our attention, apa apakah tujuan kita nak beli rumah tersebut, kalau sekiranya lebih kepada investment untuk flipping, maka rumah yang jauh daripada tempat uh, apa tu uh, lokasi yang bagus, dia akan menyebabkan uh, kurang pembida dan harganya akan rendah so kita mungkin dapat the best value uh, untuk rumah yang lokasi yang tak bagus tetapi at the same time apabila kita beli rumah tu kita kena mempunyai perception bukan apa perception apa tu uh, persediaan minda bahawa rumah tersebut dia punya appraisal dia tak tinggi jadi kita itu adalah ideal untuk orang yang ingin menetap di kawasan tu dalam jangka masa lama lah lebih daripada 10 tahun, jadi kalau dia nak beli rumah untuk tinggal sendiri contohnya banglo atau semi semidi yang murah dan you cari rumah yang alokasi yang tak bagus, you pasti memang kurang orang nak membeda di situ, okay? itu adalah satu, kalau sekiranya kita nak beli Uh, rumah yang mempunyai appraisal ataupun dividen yang tinggi, we have to expect ramai orang akan membida di kawasan tersebut, uh, jadi jangan kita uh, kata especially dekat kawasan yang banyak membida tu, uh, kita kena mentally prepare lah, okay, kalau tempat tu memang bagus kita kena mentally prepare, ramai orang akan membida lah, so you have to know kawasan ni kena buat mentally preparation Kawasan yang tak bagus ni memang kurang membedah. Kawasan yang bagus ni you can expect ada akan ramai orang kembali. Jadi bila kita buat mental preparation ni bila time apa tu auction kita akan dapat menghindarkan. Maksudnya kita akan lebih um, kata lebih mentally prepared dan kita akan membuat bidaan berdasarkan fakta uh, bukan berdasarkan um, kata a frenzy yang akan berlaku waktu ketika itulah especially rumah yang ramai pembida ni. Okey. Ah jangan termasuk dalam apa tu spiral of bidding frenzy tu menyebabkan later on a kita menyesallah dengan back tu saya apa cakap ini adalah pelaburan. Jadi bila kita buat bidding tu kita kena anggap macam setiap bidding tu adalah Deals, okay, dia deals itu can be positive atau negatif. Jadi kalau sekiranya macam saya kata tadi, uh, deal itu datang dan um, dalam keadaan yang orang bidding and bidding and bidding berbaris lebih tinggi daripada ya, tahap maksimal yang kita dah uh, set, apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena anggap ini adalah part and parcel of having uh, apa tu uh, auction atau mem membuat auction. Jadi uh, kalau kita rasa macam Uh, maybe kita takut ataupun tidak kita dalam keadaan disadvantage sebab tak mengambil bidding tu jangan risau sebab nanti akan datang akan ada, ada lagi deal yang baru jadi belajar, belajar daripada orang yang ambil bidding tu kan, uh, tanya dengan dia apa yang menyebabkan yang winning tu, yang menang uh, apa tu menang bid tu, dia tanya dengan dia apa yang menyebabkan dia uh, meletakkan uh, nilai rumah tu lebih tinggi daripada dia. sebab daripada situ kita belajar sebab Uh, uh, lebih baik untuk kita, uh, apa tu? Kata, uh, tidak uh, rugi daripada apa? Tidak mendapat untung yang banyak daripada kita rugi. Uh, itu bagi prinsip bagi saya ialah is better for for for me not apa tu? Having good profit rather than rugilah menyebabkan saya stuck dengan rumah. Dah, sebab property ni dia tak liquid kan? Kalau kita kita dah beli dengan kadar yang tinggi kita nak jual balik susah sebab dia tak likuid jadi kita ambil masa untuk kita nak acquire ada masa yang lebih tinggi untuk kita nak sell off so jangan buat kesilapan kalau kita ada limited resources lah jangan buat kesilapan dengan kita just uh, membuat bidaan based on uh, a saja apa hanside atau hans saja so kita kena buat preparation yang betul sebelum kita mempergi untuk membuat bidaan. Jadi selepas kita dah membuat uh, bidaan kita menang dan uh, the next uh, action, apa tu stage ialah kita kena membuat all the, the documentation yang perlu untuk tukar nama rumah tersebut kepada nama kita. Kat sini yang kita perlu mempunyai lawyer yang bagus. So if you uh, mempunyai rumah mempunyai rumah yang kurang you menang rumah yang bawah 100,000 je then lawyer selalunya dia akan ambil priority lebih kepada uh, yang besar sebab fee dia bergantung kepada nilai rumah tu, jadi you have to find a lawyer kawan lawyer yang dia memang uh, uh, perkataannya dia tidak memilih rumah lah, dia really uh, nak nak apa selesaikan masalah tidak mengira berapa nilai rumah tu, okay? jadi you find a lawyer yang betul-betul genuine dalam tu, then dia akan bantu you because you have to remember once you dah menang, you punya masa dah, time you dah start ticking, jadi you ada 90 hari untuk selesaikan uh, balance of the payment of the house, jadi kena make sure that uh, lawyer yang you pilih yang lawyer yang boleh membantu you untuk menyelesaikan segala dokumen, baiklah saya serah balik pada you, which step yang you rasa paling penting sekali dalam uh, lelongan ni, so kalau sekiranya you uh, rasa ada yang ter, saya tertinggal sebab saya uh, obviously bukan orang yang uh, sangat mahir dalam ni uh, sebab saya lebih kepada private charity, tapi kalau you rasa ada yang step yang tertinggal, sila nyatakan di komen dan saya hargai komen you kita jumpa lagi di lain kali